السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء طلاب الثانوية العامة، الآن مع النموذج الثالث من نماذج كتاب الإبداع. أه نبدأ بالأبيات دي لإبراهيم عبد القادر المازني، بيقول: مهلا حبيبي إن فيّ لعزة أبدا علي لواؤها معقود. وقبل ما نتعمق في الابيات عايز اقف مع البيت ده كده نحويا بيت رائع وفي افكار نحويه جميله اولا مهلا دي هنعربها مفعول مطلق كانوا بيقول تمهل ايه مهلا لفعل محذوف ان في لعزه عزه ده اسم ان مؤخر ان العزه فيا واللام اللي بتيجي في اسم ان وخبر ان ملهاش اي تاثير وابدا دي ظرف الجمله بقى اللي عايز اقف عندها قوي قوي عليا لواوها معقود الجمله دي في محلية. ولواوها ولواءها دي ايه هي. واحد هيقول عليا يبقى شبه جمله خبر مقدم ولواءها مبتدا اخر لا ده اصل الجمله لواوها معقود عليا لواوها معقود عليا لواوها مبتدا ومعقود خبر وعليا شبه الجمله ده متعلق بالخبر معقود عليا الجمله دي بقى في محلية. ايه الجمله دي بتوصف كلمه عزه طبعا الناس ايوه الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف احوال فهيعربها نعت الكلمة ابدا، من اللي علي لوائها معقود عزه، عزه ده اسم ان منصوب، يبقى الجمله دي في محل نصب نعت. تعالوا نكمل نصوص. مهلا حبيبي ان في لعزه ابدا علي لوائها معقود، لا يخدعنك ما ترى من حبنا فكانه مع يومه ملحود. إن الهوى كالنار يخمد جمره والحسن ليس كذاك ليس له كذاك خلود ولقد تكون غدا وما في قربكم ولا في بعدكم تصريد ولسوف يطوي اليأس صفحة ذكركم ويصد عنكم ويصد نثر عنكم وقصيد. آه الأبيات واضح معناها ربما بس كلمة ايه تصريد ولقد تكون غدا وما في قربكم ولا في بعدكم آه تصريد وتصريد يعني ضعف الحب أو برودته المقصود بيصد يصد عن الشيء يعني يعرض عنه طب الخيال في كلمة جمره في البيت الثالث إن الهوى كالنار يخمد جمره ومسي يقصد بقى يخمد جمره يخم دي قوة الحب وشدته يبقى كأنه شبه هنا الحب بجمر شل الحب وجاب الجمر يعني حذف المشبه وصرح بالمشبه به يبقى دي كده استعارة تصريحية قلنا هنا يعرض ودي استعارة تصريحية تعال نشوف اللي بعد كده <تصفيق> نمسح بس الليل التظليل ده ونظلل على الكلمات آه بنقول عندنا آه استعارة تصريحية نشوف السؤال اللي بعده <تصفيق> بيقول آه التعبير لا يخدعنا كما ترى من حبنا لا يخدعنا كما ترى من حبنا ده بيفيد الاستعلاء على المحبوبة ان هو بيتكبر عليها ولا عزة النفس ولا بيتمنى ويستعطف المحبوبة ولا كره المحبوبة أبيقول يعني ما تخدعيش إن إحنا بنحبك و ويعني لا نستطيع التخلي عنكم، يبقى هو مش بيستعلي عليها ولكن بيظهر عزة نفسه اللي قد يفرط من هذا الحب من أجلها. مصدر الموسيقى في البيت الخامس بيقول ولسوف يطفي يطوي اليأس صفحة ذكركم ويصد عن نثر عنكم وقصيده شوف جملتين قد بعض يبقى ده كده فيهم حسن تقسيم. العلاقة المعنوية، طبعا تفرق العلاقة المعنوية عن اللفظية، العلاقة المعنوية وبرضو مش معناها لازم يكون محسن معنو، احنا بنتكلم عن علاقة. ممكن تكون ترادف تقابل إلى آخره، الجملتين عكس بعض. وبالتالي بيبقى بينهم السن ضاحكة لكن العين العكس باكية. يبقى دي مقابلة. ومبدئيا السؤال ده وفي قطعة تانية مش موجود في الأبيات دي، لكن هو موجود في أبيات بعدها فمكتوب هنا خطأ. اللي في البيت الأول لما قال مهلا حبيبي مهلا حبيبي يبقى هنا حزف الفعل اللي هو ده مفعول مطلق لفعل محزوف يبقى المحزوف هنا الفعل تمهل مهلا تدور فكرة البيت الثالث تعال نشوف الأول البيت الثالث بيقول إيه إن الهوى كالناري يخمد جمره زي ما النار بتطفى أحيانا برضو الحب ينطفئ والحسن ليس كذا ليس له كذا خلود وايضا جمالك ايتها المحبوبه لن يدوم فالحب والجمال كلاهما ينقضي. يبقى هو هنا عاوز يقول لنا من خلال البيت ده ان جمال المحبوبه دائم وعزه الشاعر كبيره لا ده قال ان الجمال مالوش ايه؟ خلود. جمال المحبوبه لا يدوم والهوى يعصف اه ده اللي قاله في البيت. بيقول ان الهوى كالنار يخمد جمره والحسن ليس له خلود. لكن جمال المحبوبه لا يدوم والهوى دائم لا الاثنين لا يدوم الشاعر عزيز النفس مهما استمر جمال المحبوبه قال انه جمالها لن يستمر. الراجل باعتباره بيتكلم محبوبته وبيتكلم عن حاجه خاصه يبقى هنا العاطفه عاطفه او التجربه عفوا تجربه آه ذاتيه. على النقيد من الغالب في شعر الديوان فقد جاءت تلك الأبيات تتسم احنا عندنا شعر الديوان بيغلب عليه الجانب الذهني الجانب الفكري لكن الأبيات دي عكس كده فبيغلب عليها الحدة العاطفية على النقيد من الغالب في شعر الديوان اللي منهم صاحبنا المازني بقول حيدر الحلي إليكم تذل النفس من بعد عزة أو تذل النفس من بعد عزة وليست تزل النفس إلا لمن تهوى. شوف هنا إليكم تزل النفس من بعد عزة لكن النفس لا تزل إلا لمن تهوى. هنا الأبيات دي هل هي ماشية ولا متناقضة مع الأبيات بتاع المازيني هناك بيقول لا ده أنا عندي عزة ممكن الهوى يخمد وحسن قيضيع لكن ده الراجل هنا متمسك قوي بعزة نفسه أكثر من الحب. يبقى البيت ده و البيت الاول للمازيني لما بيقول مهلا حبيبي إن النفية لعزة ابدا علي لواءها معقود وبيتفق في بعض الالفاظ ايوة بعض الالفاظ اللي هي كلمة عزة موجودة طب الفكرة ده الفكرة متناقضة تمام ده بيعظم عزة نفسي انما المازيني كان يعظم او هنا كان بيعظم الهوى لكن انك يعظم عزتي نفسي لكن الاتنين التجربة عندهم ذاتية والاتنين طبعا آه ما بيتفقوش في الأسلوب ده، أسلوب خبري، ليكم تزل النفس، إنما ده اللي مهلًا حبيبي ده فيه استفهام وفيه كمان آآآ آه عفوًا، فيه نداء وفيه آه أمر. الخيال الكلي ما نقدرش نحكم إن بيت فيه خيال آه كلي. طب بعد كده بيختلفوا في إيحاء الصورة البيانية. الاتنين بيوحوا بعزة النفس. الاقتصار على الخيال الجزئي، البتين فيهم خيال جزئي. اختلفوا في وسيله القصر اليكم تذل النفس من بعد عزه اليكم تذل النفس المفروض تذل النفس من بعد عزه طب وده يبقى هنا استخدم التقديم والتاخير مهلا حبيبي ان في لعزه ده ده مش تقديم وتاخير ده, ده عندنا المبتدا مؤخر وجوبا يعني ده ما يعتبرش ايه قصر وهنا كمان استخدم ليست تزل النفس الا لمن تهوى استخدم هنا اسلوب القصر دي ما استخدمش اسلوب قصر بنفي واستثناء زي ما استخدم حيدر الحلي بيختلفوا في وسيله القصر ده هنا في آه نفي آه عندنا تقديم وتخير وكمان في نفي واستثناء لكن ده لما قال معقد معقود عليها كان في اسلوب قصر بالتقديم والتاخير إيه فقط طيب الاعتماد على اللغة الحية دي الأبيات دي واللي بتاع المازينة والبيت بتاع حيدر اللي اتنين كلماتها سهلة ومفهومة لغة حية لكن اختلفوا في القافية دي كمعقود آه الدال لكن ده تهوى آه بالواو المفتوح بيقول العقاد في رساء سعد زغلول عرف النفية حياة ومماتا وأصاب النصر روحا ورفاتا كلما أقصوه عن دار له رده الشعب إليها واستمات هكذا قبرك مرفوع الذرى في جوار البيت أو سفح الإمام. آه بيقول هنا آه في آه خلال البيتين السابقين ميز ملمح من ملامح الجمود لدى الديوانين. هنا الراجل بيكتب شعر مناسبات شعر رسالة وبالتالي بملمح الجمود هنا كتابة شعر المناسبات وإحنا قلنا الجمود عند الديوانيين حاجة من ثلاثة إما كتابة شعر مناسبات زي مديح ورساة وغيره آه والانفصال بين الشعراء آه الثلاثة كمان برضو قلنا تغليب الجانب الفكري على العاطفي تعال شو بعد كده أحمد زكي أبو شادي بيقول يا زهرة لحبيبي قد مثلت أعوام فرقتنا إليك أحن لم ألق غيرك من تجسم ما مضى من لوعة في روعة تفتن مضت السنون مضت السنون فكيف أعيدها إلا بحبك أنت حين أجن لم لا أجن وذاك عمري ذاهب كالنبع قد خانت جداه المزن عمري مضى إلا الأقل وإنه عمر على الحالين فيه الحزن، وأحبه ذاك الشباب المنطوي ولديك أنت خياء أنت خياله المفتن. يا زهرة لحبيبي مثلت أعوام فرقتنا أحن إليك أيتها الزهرة الضائعة. لا ألقى سواك ما يجسم تلك الروعة وتلك الأحزان على ما مضى. السنون انتهت فكيف أعيدها إلا بحبك أنت حينما أجن فأتذكرك ولما لا أجن وهذا عمري كله زاهب مثل النبع الذي خانت جداه المزن مثل نبع الماء الذي لم ينزل عليه المزن لم ينزل عليه ماء السحاب فلم يزده قوة عمري مضى إلا الأقل وإنه عمر على الحالين فيه الحزن يعني عمري مضى وكده الحالتين العمر اللي مضى واللي جاي الاثنين فيهم الحزن لفراقنا واحبه افضل ايام حياتي ذلك الشباب الذي انطوى لانك انت كنت خياله وانت كنت زينته وجماله وفتنته. آه مرادف روعه، الروعه اللي هي الجمال وتفرق عن الروعه، الروعه احيانا بتيجي بمعنى الخوف. آه طب بعد كده بيقول عندنا آه الخيال في البيت الرابع عمري مضى لالبيت لا الرابع لما لا اجن وعمري ذاهب زي النبع اللي خانت جداه المزن، شوف هنا شبهه بحاله بالنبع واللي المزن لم ينزل عليه، بدا تشبيه تمثيلي. واحبه ذاك الشباب المنطوي، التعبير ده بيدل على الياس من الحياه ولا الحنين لايام الشباب والحب كانت اجمل فترات ايام فترات حياتي، اذا هو يحن لايام الشباب والحب. مش يأس من الحياة وراجل شايف ان هذه الفترة كانت فترة جميلة ربما الأبيات فيها يأس من الحياة لكن التعبير ده نفسه لا يدل على ذلك اللي هو بيسألنا فيه التأمل في اسرار الحياة ونسيان مرحلة الشباب لو نسيها ما كانش قال ان هي كانت اجمل ايام حياته وما فيش هنا تأمل في اسرار الحياة تعال نشوف بعد كده مصدر الموسيقى الظاهرة في البيت الثاني لما بيقول لي من روعة لوعة في روعة، لوعه وروعه، دي البيت الثاني لم ألق غيرك من تجسم ما من لوعه في روعه تفتن، ورتب البيت او كتابك معاك بحيث ما نضطرش نرجع للابيات. روعه ولوعه، يبقى هنا بينهم جناس اللي هو الجناس الناقص. الاستفهام في البيت الرابع غرضه البلاغي، الاستفهام هنا اللي هو كان بيقول آه نرجع كده للابيات <تصفيق> آه بيقول في الأبيات لما لا أجن وذاك عمري ذاهب كالنبع قد خانت جداه المزن لماذا لا أجن وعمري قد ذهب وهنا مش بيستنكر أنه ما تجناش ده هو بيقول فعلا هو يجن فهو الراجل هنا بينكر أنه لا يجن يبقى هنا الاستفهام غرضه الإنكار لماذا لا أجن هل ممكن أن أنا لا أفعل ذلك؟ لا طبعا مش ممكن فهو ينكر وقوع ذلك فهو هنا الإنكار وليس الاستنكار وأعتقد في نماذج الإجابة كانت معمولة الاستنكار نغيرها مع بعض ونعدلها في نموذج الإجابة. التعبير الأنسب في فكرة البيت الأول: إليك أحن ولا أحن إليك؟ لما نلاقي نفس الكلمات واختلف في الترتيب يبقى اكيد واحد فيه قصر تقديم وتاخير المفروض الترتيب الطبيعي احن اليك فلما احب اجيب قصر با اليك احنه يبقى اذا الاول هو الافضل يبقى رقم ألف لج الاول لما فيه من ايجاز ما فيش ايجاز ولو في ايجاز ما هو الاثنين زي بعض مفهوم ايجاز لكن الاول لما فيه من قصر تقديم شبه الجمله على الفعل بيقول بعد كده تدور فكرة البيت الخامس تعال نشوف البيت الخامس اللي هو كان بيقول عمري مضى إلا الأقل وإنه عمر على الحالين فيه الحزن عمري مضى كله إلا القليل وفي كلتا الحالتين اللي مضى واللي جاي فيه الحزن يبقى هو بيكلم عن جمال أيام لقاء المحبوبة لا مش موجود في البيت ده آه جمال الحزن أو غلبة الحزن على ما مضى وما بقي من العمر هذا آه اللي هو المعنى عمري مضى إلا الأقل وكلتا الحالتين في عمر فيه الحزن لكن حزن الشاعر على اقتراب عجله اللي أدوا أن الحزن بيغلب على جميع حياته ما قالش أن الحالة تستحق الحزن ده الحزن واقع فعلا إيه عليه طبعا برضو التجربة الشعرية بيتكلم عن حبه ومحبوبته وحزنه يبقى تجربة آه ذاتية من معالم المضامين الشعرية لشعر أبوله كما يظهر في الأبيات من سمات آه المضمون عندهم تشخيص وتجسيد الطبيعة ولا طبعا ما تكلمش عن الطبيعه هنا خالص الا لما بقول المزن ودي برده ده صوره شبه دي او خلاص الحنين لمواطن الذكريات اه بيحن الايام الشباب ساعه ما كان ايه آه مع مع هي محبوبته حتى كلمه يحن وتحن آه عوام فرقتنا اليك احن بيحن الايام الطفوله يبقى هي الحنين لمواطن الذكريات لكن ما فيش تامل في النفس والخيال الكلي ملوش علاقه اصلا بالمضمون بقول الشاعر اللبناني فؤاد عمون ولولا الشباب وذكر الشباب لعاش الفتى عمره كارهًا لولا ايام الشباب هي اللي بتحمس الواحد وذكرياته هي اللي بتعطيله دافع فلولا ذلك لكان الانسان كره عمره تعال نوازن بين البيت ده والبيت السادس لاحمد زكي ابو شادي البيت ده بيقول لولا الشباب وذكرى الشباب كان الانسان آه كره عمره والبيت السادس لا عمنا ابو شادي بيقول واحب واحبه ذاك الشباب المنطوي يعني برضه بيقول ان افضل ايام حياته هي ايام الشباب ولديكي انت خيال له خياله المفتن وانت فيك خيال وفتنه هذه الايام الجميله البتين هتلاقيهم اختفقوا في الفكره اللي هي ان حب الايام هي ايام الشباب لكن الصوره الكليه اتفقنا ما نقدرش نحكم عليها من بيت تراثيه الالفاظ الاثنين اعتمدوا على اللغه الحيه مفيش ولا كلمه تراثيه ولا كلمه صعبه. طيب تعال نشوف اتفقوا في الاسلوب لولا الشباب وذكرى الشباب لعاش الفتى عمره عمره كارها الراجل استخدم اسلوب خبري وديك برضو في البيت السادس بيقول واحبه ذاك الشباب المنطوي ولديك انت خياله المفتن يعني برضو هنا استخدم اسلوب خبري يبقى الاثنين اتفقوا في الاسلوب خبر الاثنين. لكن الوزن والقافيه ده زي ما شايفين بينتهي باله كارها لكن دكا او كارها دكا بالهي المفتوحه دكا كان بينتهي آه بالنون احنه مفتنه كده يبقى ما اتفقوش في الوزن والقافيه. وبالتالي يبقى يختلفان اكيد في الوزن والقافيه لسه بنقول ده كذا وده بكذا. طب الصوره الممتده آه هنا بيقول لولا الشباب وذكر الشباب لعاش الفتى عمره كران ما فيش صوره ممتده. وهناك كان بيقول أحب ذاك الشباب المنطوي وأنت خياله المفتن. يبقى هنا لا ما فيش اي صورة ممتدة اتفقوا فيها يبقى دي اختلفوا ذاتية التجربة موجودة. الأسلوب قلنا الاتنين خبري ما اختلفوش. اللغة حية اللي اتنين اعتمدوا على اللغة الحية. طبعا في الامتحان هيبقى ما فيش حاجة اسمها تختار اتنين من خمسة وكل الامتحان كله اختيارات وكل واحدة اختيار واحد من أربع اختيارات. بيقول أبو شادي وكأن أوزيري أوفر في الردى حظا وابلغ في الممات نداء ميز مما يلي ما يحمله البيت من سمات شعر أبو الاكثار من الشعر المرسل ما نقدرش نحكم عليه ببيت شعر مرسل، يعني بيت ليه بالهمزه وبيت بالنون وكده تنويع في الاوزان والقوافي. الاهتمام بالوحده الفنيه ما يحكمش عليها من بيت. استخدام الكلمات الاجنبيه والاساطير اه ايزيس واوزوريس دي اساطير قديمه زي ما تلاقي عندهم افروديت، آه فينوس، كيوبيد، ابولو الى اخره، لكن مش اهتمام برضه بخيال آه كلي. بيقول ابو القاسم الشابي الشاعر الشاعر التونسي الرائع بيخاطب الاستعمار الفرنسي لتونس فبيقول لك الويل يا صرح المظالم من غد اذا نهض المستضعفون وصمموا اذا حطم المستعبدون قيودهم وصبوا حميم السخط ايان تعلموا يعني ساعتها تعلموا اغرك ان الشعب مغض مغضن على القذى وان الفضاء الرحبا واسنانه مظلم الا ان يعني هل انت غريت ان الشعب يعني مغم بيغمض عينيه على الالام بتاعته وان الفضاء قدامك واسع وكل الناس نايمه ومظلمه فانت عايش براحتك الا ان احلام البلاد دفينه تجمجم في اعماقها ما تجمجم صحيح احلامهم دفينه لكن من جوه بتتحرك تحرك ايه شديد وفي يوم من الايام هتنفجر فيك ايها المستعمر. بيقول في البيت الاول علاقه الشطر الثاني بالاول وبيقول المفروض البيت إذا نهض المستعمرون فلك الويل إذا نهض فلك الويل يعني ده نتيجة الشطر التاني يبقى إذا الشطر الأول هيكون سبب للأولان يبقى هنا العلاقة هي علاقة تعليل ليه ليه الويل لأنه ما هيصممه وهيفعلوا كذا حميم الصخط قال لك إنه له الصخط حميم الحميم اللي هو الناري الشديد اللي بتنفجر من البراكين وغيره فلما له الصخط اللي هو الغضب حميم يبقى نوع الصورة هنا أكيد تشبيه بليغ اللي هو التشبيه المضاف. يسيطر على الشاعر هنا عاطفة الحب، بيحب مين المستعمر ولا بيحزن؟ لا ده هنا عاطفة إيه؟ الغضب والأحلام دفينة وتجمجم وهنقضي عليك، يبقى إذا بيسيطر عليه هنا الغضب أو إيه؟ التحدي للمستعمر. الاستفهام في البيت الثالث اللي بقوله أغرك أن الشعب مغضن على قدم وأنت غرك أن الشعب يعني ساكت وهادئ. أكيد طبعا الاستفهام هنا بيتعجب ويستنكر إن المستعمر خدع بهذه الصورة للشعب اللي يبدو فيها الاستكانة لكن بعدها أكيد نار تحرق هذا المستعمر. لك الويل أصلها الويل لك خبر وبعديه مبتدأ يبقى هنا في وسيلة القصر هي التقديم والتأخير. كل ما يلي من معالم الموسيقى الخفية في الأبيات ما عدا الموسيقى الخفية حافظينها اللي هي آه صدق العاطفه روعه الخيال ترابط الافكار وانسجامها مع العاطفه قوه إيه؟ الاسلوب آه حسن اختيار الالفاظ فتناغم الالفاظ قوه الاسلوب روعه الخيال كل ده موسيقى خارجيه لكن الاقتصار على الخيال الجزئي ملوش اي علاقه خالص بالموسيقى با لا الخارجيه ولا الداخليه تعال نشوف بعد كده بقى القراءه <تصفيق> أو النصوص النسرية عفوا. بل أن طوائف من الشباب المصريين أو من الشبان المصريين والشرقيين عامة كنت إذا لمتهم في الإعراض عن القراءة والمعرفة قالوا لك أن العصر عصر أن العصر عصر رياضة ولعب وركوب ومسابقات. وليس بعصر قعود ودراسة وقبوع في المكتبات. فهم يعتذرون من خمود الذهن بما ينتحلونه من نشاط الجسد وليس من النشاط أن يصاب الذهن الإنساني بالخمود ولو صاحبته ألوف من الأذرع والسيقان لا ينقطع لها الحرام المهم هو حركة العقل وليس الجسد فهذه الطوائف من الشبان خليقة يعني جديرة أن تعلم أي رياضه هي رياضة الجندي على أهبة القتال فهو في رياضه لا انتهاء لها في صباح ولا مساء بل في رياضه تبلغ من العنف ان تستنفذ جهود الاعضاء والافهام بيقولوا الجماعه دول نقول لهم تعالوا شوفوا الجنود كده ايوه الناس دول ما فيش حد بيبذل جهود جسميه اللي انتم بتدعوها قدهم ومع هذا فهم يطالعون ويستطلعون وتظفر منهم المطالعه والاستطلاع بحصه من الوقت لا تظفران بعشر معاشرها لا تفراني اللي هم الاثنين اللي قبلها المطالعه والاستطلاع يعني بعشر معاشرها من اوقات شبابنا في ايام البطاله والسلام يعني بيقول اهو دول بقى ناس اكتر ناس بيتدربوا ويعملوا رياضه وعنف وغيره ومع ذلك بيقراوا كان الراجل هنا في الفقره دي فند الاراء اللي قالها الجماعه او الشباب في الفقره الاولى فينا بقى راي قالوه الشباب والراجل بيفنده هنا بيفنده يعني يظهر بطلان عكسه يؤيد قال لي اديب يحب ان يتحسلق بالغريب من الاراء اترى ان القراءه شاغل من شواغل الطبيعه اليست هذه الكتب وهذه الاوراق بدعه من بدع الصناعه التي لا اساس لها في تكوين البنيه ولا حرج اذا على الشباب المطبوع ان يظف عنها بفطرته وينصرف الى ما تصرفه اليه طبيعه التكوين طب لما هو كلامه صح ما هو شغال اديب ليه قول اديبنا هذا يحسب الكتب اوراقا وحروفا من صنع الحداد وابتداع المخترع الحديث ولهذا هي عنده متاع مصنوع وليست بالمتاع المطبوع. يعني هنا القراءه مش مجرد كتب وحاجات مصنوعه بتشمل حاجات تاملات وتجارب ناس عاشوها قبلينا. المطبوع الذي له البنيه اساسه اساس كاساس الجوع والظمأ وسائر الشهوات. اما معاني الكتب وما تبعثه من شعور فلا تدخل له في حساب، ومعاني الكتب ومعاني الكتب مع هذا شيء حيوي عضوي يمتزج بالتكوين الانساني كما يمتزج به الغذاء واللهو والرياضة، لانها من وظائف الوعي الذي هو خلاصة الشعور والادراك. وهل للحياة في المطالب الحيوي وهل للحياة الانسانية بغير الوعي وجود؟ إيه اللي يفرق الإنسان عن الحيوان؟ إنه عنده نقطة الوعي اللي هي بتخدمها القراءة وهل وجودها بغيره قيمة؟ وهل تختلف قيمة الإنسان الذي ينحصر وعيه في المطالب الحيوانية أكل وشرب فقط ورياضه ومشي عن قيمة الحيوان بإيه اللي بيميز هنا الذي يميزه هو الوعي الذي يميزه هو القراءة؟ خليقة قلنا هذه صفة خليقة بكذا يعني جديرة بكذا ممكن تيجي خليقة فإذا رزقت خليقة محمودة يعني خلقا خلق الله الخليقة يعني الخلق فشوف دائما الكلمة في سياقها سياقها هنا كان بيقول وإحنا قلناه إحنا بنقرأ لما كان بيقول هذه الطوائف خليقة أن تعلم كذا يعني جدير بها أن هي تعلم إيه كذا يستشف من الفقرة الخامسة اللي هي الأخيرة اللي لسه أريناها الوقت دي بيستشف منها أن التركيز على قراءة الكتب العلمية والقراءة أكثر من الكتب الأدبية ولا الجمع بين الكتب العلمية والأدبية ولا الجمع بين القراءة والرياضة هو الرجل ما جابش سيرة كتب علمية ولا أدبية هو بيقول احنا بنمارس الرياضة ده الجزء الحيواني اللي موجود في الإنسان وبنشترك فيه مع الحيوان لكن الحاجة بقى اللي تهمنا كإنسان واللي بتخصنا كإنسان القراءة لأن دي بتنمي الوعي يبقى هو أمرنا بالجمع بين القراءة بصفة عامة باعتبارها حاجات إنسانية وكمان الرياضة باعتبارها حاجات حيوانية او جسمية الاستفهام اترى ان القراءة تشاغل من شواغل الطبيعة لا ارى يبقى الاستفهام ده غرضه النفي طالما الاستفهام نجاوب عليه بنفي او الكاتب يقصد ينفي او نقدر نشيل اداة النفي ونحط مكانها اداة نفي فهو نفي طيب بعد كده بقول يكشف رأي الاديب في الفقرة الثالثة وعمله بالادب عن آه الراجل هنا بيبين لنا آه رأيه ايه هو او الراي الاديب اللي هو اتكلم في الفقره الثالثه اللي هو الاديب المتحزلق ده اللي اتكلم عنه هنا قال لي اديب يحب ان يتحزلق بالاراء الغريبه وبيقول له ده يعني الكتب ده, ده عباره عن صنع ورق مطبوع وحديد اخترعه الراجل اللي اخترع الطبعه والانسان المفروض ما ينشغلش بالحاجات دي ده حاجات كلها مصنوعه يشتغل بالحاجات المطبوع هل هنا في اتصال بين رايه ومهنته والله لو قالها راجل شغلته الرياضه والتدريب كنا قلنا ماشي لكن ده راجل كاتب امال انت بتكتب ليه اتصال بين رايه وراي العقاد لا ده راي العقاد مخالف ليه تماما تناقض بين رايه ومهنته ايوه هو شغال كاتب لكن 아راءه في الكتابه واراءه في الادب مخالفه لما يقوم به تعبير الاديب يحب ان يتحزلق بالغريب من الاراء ده بيضمن نوع وصف لا دليل عليه ولا وصف أكده الكاتب بالدليل آه لما جاب أيوه فعلا بيتحاصلك وجاب الدليل هو بيقول ملهاش أي لازمة المفروض الإنسان يلجأ الحاجات الطبيعية رياضة ماشي كده لكن لا علاقة له بهذه الأشياء المطبوعة يبقى هنا وصف أكده بالدليل ولا ادعاء باطل لا أساس له لا مش باطل وصف يحمل تناقض صارخ، لا كلام العقاد ليس به تناقض كلام الكاتب المتحاصلك هو اللي كان فيه بعض التناقض مفهوم الوعي المطبوع يعني بقى الوعي المطبوع ده هل معناه الحاجات الحسيه للانسان ولا وعي الشعور وفهم الادراك ولا الوعي بالكتب المطبوعه ولا الوعي بحاجات الانسان الاساسيه تعال نشوف كده الفقره الرابعه كان بيقول ايه <تصفيق> واديبنا هذا يحتاج يحسب ان الكتب وكذا هي متاع مصنوع وبالتالي ليست بالمتاع المطبوع، يبقى من المتاع المطبوع اللي هو القراءة الكاتب نقول إن هي مش مصنوعة زي ما بيفكر ده هي أشياء مطبوعة وبالتالي يقصد بها وعي الشعور والفهم والإدراك وعي القراءة والاطلاع والاستطلاع من خلال كتاب الأيام وفي السنة التي قضاها الصبي في الاستعداد للأزهر لما قعد يقرأ كده ألفية ابن مالك ومجموع المتون بعد تأجل سفر سنة يمكن القول بأن طه في تلك الفترة اهتم بوعي الفكر ولا وعي الشعور ولا وعي الحسيات ولا وعي التاريخ. وعي الفكر والشعور، وعي الشعور اللي هو خاص بالأدب والأحاسيس والمشاعر، وعي الفكر اللي هو العلوم. الراجل هنا كان بيقرأ في كتب النحو والفقه وبالتالي هنا ده وعي فكر وليس وعي شعور، مش وعي حسيات ولا تاريخ. الفكرة الرئيسة في الفقرة آه الثانية الفقرة الثانية كان بيتكلم فعلين نرجع لها كده بسرعة <تصفيق> بل في طوائف من الشباب خليقة إن تعلم ان اي رياضة آه او ان رياضة الجندي ليست مقتصرة فقط على الرياضه البدنيه بل برضه ليهم حصه ووقت من القراءه يبقى اذا هنا الفكره اللي بيتكلم عنها الرياضه خاصه بالجنود دون غيرهم لا اي انسان يمارس رياضه الرياضه وقت الحرب والاطلاع وقت السلم او وقت الحرب بيعملوا الاثنين الجنود يجمعون بين الرياضه والاطلاع ادل قالها ولا فهم خاطئ للرياضه مش بيتكلم هنا هو بيرد على الفهم الخاطئ اللي كان في الفكرة الاولى بيقول رياضه تبلغ بيتكلم عن رياضه الجنود بممارسة رياضه تبلغ من العنف ان هي تستنفذ جهودهم يعني تقضي على جهودهم والمفروض المفروض تستنفذ جهود الاعضاء والافهام تستنفذ يعني تقضي عليها فنعدلها عندنا التعبير ده بقى بيفيد قوه عزيمه الجنود التي تدفعهم الى الجمع بين الرياضه والقراءه ولا استغراق الرياضه لوقت الجنود كاملا بما لا يسمح لهم بالقراءه ولا ضروره وهنا لما يقول لك ده هم بيبلوا بيعملوا رياضه المفروض ان هي تقضي على اعضائهم فما فيش وقت للقراءه هيبقى هو عاوز يقول ان استغراقهم للرياضه المفروض ان هو كان يعني بياخد كل وقتهم بما لا يسمح لهم بالقراءه بس مع ذلك هم بيجازفوا وبيفعلوا ايه ذلك يبقى التعبير نفسه تقول لهم هم جمع بين الاثنين يبقى الاختيار الاول اصوب لك المعنى ده للجمله دي رياضه تبلغ من العنف ان هي تاخد كل جهودهم سواء جهود الاعضاء او جهود العقل يبقى عاوز يقول ان هم بيصغروكوا فيها وقت كامل المفروض ان لا يسمح لهم بالقراءة طب بيقول يعتبر المقال آه يعتبر المقال من ناحيه المضمون والاسلوب هل هو وما جابش هنا حاجه عن الطربة وهنا يعتبر مقال اجتماعي، اختلاف الناس حول الطاقه الجسميه ولا الطاقه البدنيه، وهنا الاسلوب طبعا اسلوب ادبي، يبقى ادبي. طب بيقول هنا التعبير العقل السليم في الجسم السليم، علاقتها بمضمون المقال، ان الاولويه للرياضه كنشاط اهم كما يرى اهم كما يرى العقاد العقل السليم في الجسم السليم الا يبقى احنا بنمارس الرياضه من اجل العقل يبقى اذا الاولويه بقى مش للرياض الاولويه للنشاط الذهني ما هو العقل السليم في الجسم السليم يبقى انا لو عاوز عقل سليم ادور على جسم سليم يبقى كان هو الجسم السليم من اجل خدمه العقل يبقى هنا الاولويه للنشاط الذهني كما يرى العقاد أعتقد دي صح بس نكمل كده، الأولوية للرياضة على النقيض لا، الأولوية للنشاط الذهني على النقيض من رأي العقاد لا، ده الأولوية للنشاط الذهني كما يرى العقاد، لأن العقل السليم في الجسم السليم، الرياضة من أجل اللي العقل. بقول هنا بالرغم قراءة بقى بالرغم من أهمية السكك الحديدية في النقل والتنظيم الاقتصادي، إلا أن الكثير من الدارسين يرى أن السكك الحديدية تمثل أدوات مرحلة ازدهرت. وإننا قد عبرنا قمتها وبدأنا استخدام تكنولوجيا جديدة في النقل يعني معنى ذلك السكك الحديدية بدأت تتراجع يعني ويبني هؤلاء وجهة نظرهم هذه على دراسات واقعية تؤكد خلاصة نتائجة أن السكك الحديدية بقايا ماض قريب وتراث نظام اقتصادي دخل مرحلة التفكك إذ لا شك في أن السكك الحديدية وليدة العصر الصناعي لما كنا بنحب ننقل بقى الفحم والبترول وغيره فعملنا السكك الحديدية لنقله في صوره الأولى وقد أسمت مساهمة جبارة في تثبيت أقدام الصناعة وفتح أفاق شاسعة أمام الاستخدام الاقتصاد المعدني والزراعي والسلعي وقد ظلت السكك الحديدية مسيطرة على النمط الأساسي للنقل على اليابس لمدة قاربت قرنا من الزمان وبدأت تهبط إلى مرتبة أدنى مما كانت عليه منذ الربع الثاني من هذا القرن بدأ تهبط يعني في الربع الثاني او بعد الربع الثاني من القرن ده بعد 1925 يعني. والحقيقه ان السكك الحديديه لم تعد قادره على الاستجابه لكل مطالب متطلبات الاقتصاد الحديث. والسبب في هذا راجع الى عدد كبير عدد كبير من العوامل المتداخله ومن أم هذه العوامل المنافسه او المنافسه الشديده التي اصبحت تواجه النقل الحديدي من جانب وسائل النقل الاخرى. القديمة منها والمستحدثة تفصيل بعد إجمال، وطبعا الطباقة نفاد العموم وشمول يعني كل وسائل النقل. فالتحسن واضح وملموس على النقل المائي الداخلي، وقد سبق أن عالجنا ذلك بما لا يدعو لمزيد من التنويه، والنقل البري على الطرق قد قفز قفزة سريعة منذ الربع الثاني من هذا القرن، يبقى في النقل البري والمائي بقى فيه نقلة نوعية قد تغنينا عن السكك الحديدية. وأصبحت السيارة والشاحنة منافساً لو في مرونة الحركة يعني أفضل من السكة الحديدة الحديدية إن احنا بالسيارة بنمشي في الاتجاه اللي احنا عايزينه لكن السكة الحديدة من نقطة كذا لنقطة كذا. التي لا تتوفر في السكك الحديدية والنقل الجوي يركز تفوقه منذ منتصف هذا القرن على استيعاب أكبر لحركة نقل الناس ويسعى منذ فترة للدخول كمنافس قوي في مجال نقل سلع معينة يعني برضو بدأ يخش في مجال الاقتصاد. ومن ناحية ثانية أدت التغيرات التقنية الكثيرة في مضمار الصناعة إلى إحداث تغيرات مماثلة في الصورة الكلاسيكية لمواقع الصناعات ولا شك أن عصر البترول كان رأس العناصر المؤثرة في تقنية الصناعة وأنه أدى إلى زحزحة بعض الصناعات من مواقعها العتيدة بجوار مصادر الفحم أه من مواقعها العتيده يعني معنى ذلك كان في بعض الصناعات موجوده عند مناجم الفحم فلما بدانا نصنع اللي نستخدم البترول فبدا مواقع الصناعه تبدا ايه تبتعد لمواقع البترول بعيد عن مصادر الفحم وليس هناك مجال للالصاف في موضوع مواقع الصناعه لكن يهمنا ان نركز على ان عصر البترول قد سحب قدرا كبيرا من اهميه النقل الحديدي بظهور وسائل النقل الانبوبي للبترول والغاز الطبيعي فاحنا الان مش محتاج محتاجين ان احنا ننقل مواضع الصناعه كمان جنب البترول، ممكن بالانابيب ننقل البترول لمواقع الصناعه. بعد أنمت نمت اهميتها كمصادر للطاقه في الصناعه الحديثه بدلا من الفحم، الذي كان يشغل حيزا مهما في حموله النقل الحديدي. النقل الحديدي كان اكثر حاجه بننقلها اللي هو الفحم، الفحم بدا يتراجع وبالتالي النقل الحديدي طبيعي يبدا يتراجع والنقل بالانابيب بقى اللي هو البترول هو اللي يبدا يزدهر. وكذلك لا يمكننا ان نغفل ما للتقنيه الجديده من اثر في تخلص كثير من الخامات المعدنيه من شوائبها في اماكن المناجم والاقتصار على نكل الركائز المعدنيه النقيه وهو ما اثر في تقليل حموله النقل الحديدي يعني أنا مثلا كنا بننقل الحديد لما اماكن الصناعه ونشيل منه الشوائب هناك في مناطق الصناعه احنا الوقت نقدر نخلصه من الشوائب وبالتالي اللي هننقله اصبح قليل عن ذي من الملاجم الداخلية للموانو وأماكن الصناعة ولا شك في أن للثورة الأوتوماتيكية في عالم الصناعة متطلباتها متطلباتها متطلباتها الخاصة في نواحي الإنتاج والاستهلاك وأنه سوف يكون لها نمطها الخاص في عالم النقل حينما يقدر لها الزيوع والانتشار كنمط سائد في تكنولوجيا الصناعة الحديثة بقول هنا سكك الحديدية أسهمت في كذا أسهمت دي معناها آه شاركت الموقف اللي الكاتب دعمه هنا واللي اكده هل هو وايده عن السكك الحديديه هل هي استمرار السكك الحديديه في دورها الحيوي بالعكس تقول إنه ان هو تراجع تراجع دور السكك الحديديه ايوه تراجع لكن ما اتزالتش لسه موجوده الى حد ما حلول السياره والشاحنه محله لو قال لي حل محله يبقى ذلك إن السيارات والشاحنة أخفت السكة الحديدية لا زالت موجودة، لا زال من النقل الجوي، لا بيقول لي ما نقدرش نفصل بعد لكن بنقول الحقيقة اللي أكده وجاب دليل عليها إنه فعلاً دورها بدأ يتراجع، لكن ما قارنش وقال مين الأكفأ الجوي أو الحديدي. علاقة القديمة منها والمستحدثة بما قبلها اتفانى بقول وسائل القديمة والحديثة يبين فيه تفصيل بعد اجمال لكن الطبق نفسه بين الاثنين اللي افاد العموم والشمول طب بيقول لنا بقى نوع المقال هل هو ادبي ولا ذاتي ملوش علاقة بالادب ولا بالذات مقال موضوعي ايوه مقال موضوعي يعني ما فيهوش تحيز مش ان هو بيتناول موضوع لا موضوعي يعني الراجل هنا مملش لا وسيلة على الاخرى كل حاجة بيجيبها بالادلة والبراهين والاسباب الاجدى لنقل البترول كما فهمت من المقال طبعا البترول يبقى النقل الحديدي لكن اللي كان اجدى للفحم كان السكه الحديديه او السكه الحديديه اي من التغيرات التاليه لم يؤثر على مكانه النقل بالسكك الحديديه اي من التغيرات التاليه ما اثرش على مكانه السكه الحديديه تراجع الفحم كوقود امام البترول ده اثر خلى الانبوب يبقى هو الاكثر تخليص الخامات المعدنيه من شوائبها من الايه في المناجم اه ده برده معناه ان اللي هيتنقل بالسكك الحديديه بقى قليل الشوائب مش بننقلها نجاح النقل الجوي في نقل سلع مختلفه آه بعد كده بيقول لنا <تصفيق> كل ده كده طبعا المنافسه الشديده بين وسائل النقل المختلفه ايوه دي قال شوف السؤال بقى بيقول لك ايه وقال هنا اي من التغيرات التاليه ما اثرش على مكانه النقل بالسكك الحديديه آه اللي هو ايه اللي ما اثرش هنا تراجع الفحم كوقود امام البترول طبعا دي قال ان هي او اتفقنا ان هي بتاثر زي ما قلنا او هو قال في الفقرة الثانية ان هي ظلت مسيطرة لمدة قرن من الزمان. لمدة قرن من الزمان. تعال نرجع كده برضو للفقرة تاني ونشوف. والحاجات دي لو احنا بنعلم عليها كده في الكتاب كان هيبقى اسل جدا نرجع ليها بسهولة. او في الامتحان. معانا امتحان ورقي نعمل فيه. وبقول لمدة قاربت قرن من الزمان. تعال نشوف بعد كده بقى. انها. القصة بقول من خلال دراستك لكتاب الأيام أي الآيات التالية توافق موقف والد الصبي من النحو والد الصبي لما من العلم أو عفوا لما كان بقول إن العلم ده بحر لا ساحل لو وإن الإنسان ينفق عمره ولا ينال من العلم إلا أي ساره. هل ده يمشي مع الآية يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولا وما اوتيتم من العلم إلا قليلة آه العلم بحر كبير وممكن تقضي عمرك ولا تنال من العلم إلا القليل لكن ما لاش علاقة إنما يخشى الله من عباد العلماء ولا كلها ليسوا الذين يعلمون والذين لا يعلمون تعال نشوف بقى النحو آه وجمال العربيه وهو افضل إيه ما فيها يخاف الفاجر يوم الحساب يخاف المتقي يوم الحساب في عندنا بعض الظروف الجماعه بتقول النحو بيسموها ظروف متصرفه يعني ممكن في جمله تلاقي ظرف جمله ثانيه لا يعني انا لما اجي اقول لك آه سافرت يوم العيد أي يوم العيد هو اللي حصل فيه اللي صفر يبقى ده ظرف وعندنا الجماعه بتوع النحو برضه بيسموا الظرف اسم إيه عبقري جدا المفعول فيه وعشان كده بيبقى منصوب لانه مفعول بس مفعول فيه. يعني ايه مفعول فيه؟ يعني هو الزمان اللي وقع فيه الفعل. او المكان اللي وقع فيه الفعل. وقفت امام المدرسه، امام المدرسه هو المكان اللي فيه وقع ايه؟ الفعل. لما اجي اقول سافرت يوم الجمعه، يوم الجمعه هو الزمان اللي حصل فيه السفر، يبقى ظرف زمان. بخلاف لما اقول لك يوم الجمعة يوم مبارك ده مبتدا وخبر جاء يوم العيد ده فاعل احب يوم العيد مفعول به يبقى هنا اصبح مصدر الجمله هنا لما يقول لي يخاف الفاجر يوم الحساب يخاف المتقي يوم الحساب يخاف الفاجر في يوم الحساب يبقى يوم الحساب هو هنا اللي هيقع فيه الخوف يبقى ده مفعول فيه ظرف يعني لكن يخاف المتقي مش هيخاف في يوم الحساب هو الوقت فعلا خايف من يوم الحساب يوم الحساب هو اللي تخاف منه لكن في الاولى هو اللي تخاف فيه يبقى الاولى ظرف لكن الثانيه مفعول به منصوب يبقى ظرف منصوب مفعول به منصوب ايه الفرق ان الفجر هيخاف في يوم الحساب لكن المتقي هيخاف من يوم الحساب مش فيه ما ضاع حق وراءه مطالب مطالب احذر او من الخيانات تلاقي دي فيها ضمير تقول وراءه مطالب مبتدا وخبر ده وراء دي ظرف شبه لا يبقى هي الخبر وبالتالي يبقى مطالب دي نعربها مبتدا مؤخر وعاوزين نعرف كلمة مطالب في الجملة الأولى ما ضاع حق وراءه مطالب مطالب هنا تبقى مبتدأ مؤخر يعني الجملة دي هي اللي بدأ بمبتدأ طيب ما ضاع حق مطالب آه الحق بتاع المطالب ده, ده كده مضاف ليه يبقى مبتدأ مرفوع ومضاف ليه مجرور بئس خلق المرء الكذب والنفاق أحذر خيانة الممتحن حافظ انت لما يقول لك بئس خلقا يبقى تمييز بئس الخلق يبقى فاعل، هو هنا ما بيقولش بئس خلقا، ينفع اقول لك بئس خلقا المرء؟ لا بئس خلقا اللي هي خلقان يعني بس شال النون عشان جاي بعدها مضاف ليه؟ أي يبقى ده فاعل برضه بس جاء مثنى يعني فاعل مرفوع بالالف والثانيه بئس الخلق يبقى فاعل بس مرفوع بالضمه، الاثنين هنا فاعل. ازاي مش بيقول بئس خلقا خلقا؟ لو تمييز كنا نولناه بئس خلقا المرء. لو قال بئس خلقا للمرء كنا قلنا تمييز خلقا للمرء انما ده بيئس خلقا اللي هي خلقان المر وشال النون للاضافه. جعل السلام الشعوب تسعد طبعا واحد هيفكر تسعد يبقى خلاص اسم جعل اسال نفسك سؤالين مين اللي جعل السلام؟ جعل مين الشعوب؟ طالما الاجابه الثانيه مش فعل مضارع يبقى ده مش فعل شروع ولا رجاء ولا مقاربه. طب مين اللي جعل السلام؟ جعل مين الشعوب؟ جعلها هي سعيده، برضه الإجابة التانية مش فعل مضارع. يبقى عندنا هنعرف كلمة السلام هنا مفعول وهنا آه عفوا هنا فاعل وهنا فاعل، مين اللي جعل السلام؟ فاعل. جعل مين الشعوب؟ مفعول، جعلها هي تسعد الجملة دي مفعول بإسان. الجملة التانية مين اللي جعل السلام؟ جعل مين الشعوب مفعول أو جعلها هي تسعد الجمله دي مفعول باسان الجمله التانيه مين اللي جعل السلام جعل مين الشعوب مفعول او هي سعيده مفعول تاني. لكن لو أنا قلت جعل السلام يسعد الشعوب، مين اللي جعل السلام؟ جعله يسعد لو الاجابه الثانيه فعل مضارع اسم جعله الاجابه الثانيه مش فعل مضارع ما يلزمناش يبقى ده فاعل، يبقى الاثنين هنا فاعل مش بقى زي ما انت متوقع فاعل يبقى الثاني اسم بدا او ده اسم بدا يبقى, يبقى فاعل ممكن يكون الاثنين واحد من باب الخيانه للمره الألف احذر خيانة الممتحن وخاصة في النحو. أمحبوب مؤط الخلق الجميل ودي الخلق الجميل. احنا عندنا ذو قد ذا اللي هي صاحب بس منصوبه وممكن تيجي اسم اشاره لو انا احط هنا محبوب ذو اللي هي من الاسماء الخمسه ونائب فعل مرفوع بالواو لان الاسماء الخمسه كان المفروض ان الخلق مضاف اليه لان الاسماء الخمسه بيجي بعدها مضاف اليه الخلقي الجميل ده بعدها مرفوع يبقى دي مش شيء مش من الاسماء الخمسه خالص نحذرها نشوف الجمله الثانيه هنا الخلق الجميل مجروره ايوه يبقى دي كده ذو نائب فاعل اسم المفول أمحبوب ذو الخلقي الجميل. إنما دي يكون إنها مرفوعة معناها بدل يبقى إحنا نختار هنا ذا أمحبوب هذا أيوة هذا صحيح ذا برضو نائب فاعل بس اسم إشارة مبني في محل رفع نائب فاعل وبناء عليه أو وبناء عليه يبقى البدل هنا مرفوع هيبقى الإجابة ذا وذو دي معناها هذا بدليل بعدها بدل مرفوع إنما دي معناها صاحب بدليل بعدها مضاف ليه ازداد القلب يقينا زاد القلب يقينا ازداد دايما بعدها تمييز وزاد الله حط مكانها زاد وتمشي برضه بعدها تمييز يبقى يقينا دي تمييز زاد القلب يقينا يعني ازداد القلب يقينا تمييز برضه يعني كده كده يبقى رقم ب لكن زاد اللي ما اقدرش احط مكانها زاد دي بتنصب مفعولين مين اللي زاد الله فاعل زاد مين زادك انت مفعول اول زادك يقينا مفعول به آه ثاني اللي هي كلمه يقين عانى العرب الفقر في الجاهليه عدا وجهائهم طبعا وجهائهم هنا عربناها اسم مجرور بعدا كان ممكن نعربها مفعول به بس كنا نقول وجهاءهم الهمزه على السطر عشان مفعول به منصوب يبقى الهمزه مفتوحه تكتب على السطر طالما قبلها الف هو بيقول لي بقى حط ما عدا ما دام هحط ما عدا ده بعدها لازم يكون مفعول به عاده وخرب حشه بعدهم مفعول او اسم مجرور لكن عاده دايما مفعول به يبقى لما احط معاده يبقى لازم اخليها وجهاءهم عشان هتبقى مفعول به منصوب بالفتحه فتقوم الهمزه تتكتب على السطر علمتم علما النحو مش كل المصدر اللي يجي بعد الفعل يبقى أنا مفعول مطلق قد لا يكون مصدر اصلا ولو علمتم النحو علما ده مفعول مطلق لكن علمتم علم النحو هو الحاجه اللي اتعلمت يبقى ده مفعول به علمتم الخبر علما ده مفعول مطلق يبقى مفعول به ايوه علما علمت الخبر علما كلام بيؤكد انما انا علمت مين اللي عالم انا علمت ايه علم النحو يبقى علم النحو واقع عليه الفعل يبقى مفعول به ومفعول مطلق. اي الجمل التاليه تصح نحويا؟ لولا صبره موجودا لولا ما يجيش بعدها موجود خالص لا مرفوعه ولا منصوبه لانه لو كان الخبر بعديها كون عام يحذف وجوبا. يعني ايه كون عام؟ يعني لو كلمه موجود وكائنة احذفها اي حاجه ثانيه لا اذكرها. طب لولا الصبر قوي ينفع ايوه الخبر يجي بعدها قوي بس يبقى مرفوع لولا الصبر مبتدا قوي خبر تقول لي ده بعد لولا يحذف الخبر وجوبا يحذف الخبر وجوبا بعد لولا اذا كان كونا عاما يعني كلمه موجود او كائن ما ينفعش اقول لولا الصبر موجود لولا العلم موجود لولا العلم كائن اي حاجه ثانيه قولها لولا الصبر قوي لولا العلم منتشر لولا اللي آمانته ضائعة ينفع نذكر أي خبر إلا كلمة موجود أو كان اللي هي بتدل على كون عام فشروا العالمين زو خمول إذا أفأخرتهم ذكروا الجدودة الاسم المرفوع المرفوع ومش المعرب المرفوع بعلامة فرعية ايوه العالمين هو معرب بعلامة فرعية بس ده مجروع زو خمول ده خبر مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه ملحق بجمع المذكر الساري يبقى زوه لكن لو قال لي اسمه معرب بعلامة فرعية كان ينفع العالمين وزوه ده مجرور وده مرفوع بس هو عاوز مرفوع بس اتأكد دايما هو عاوز بالضبط من المطلوبة في السؤال في السماء ما نحلم به من الرزق ما نحلم به من الرزق في السماء احنا عندنا هنا شبه جملة وما الموصوله معرفه يبقى شبه جمله ومعرفه لا يبقى ده كده جائز التقديم والتخير كان ينفع نقول ما نحلم به من الرزق في السماء احسن العامل وبعض الاحسان بعض وكل غيره ما دام جاب عديها المصدر اللي هو المفعول المطلق في الاصل مضاف إليه يبقى اذا هي مضافه للمصدر كل جميع غايه بعض حق اي اسم تفضيل نوع مضاف للمصدر لن يسمو بالوطني الا ده هنا من اللي هيسمو بالوطن؟ أبناؤه. أه يبقى دي فاعل مرفوع يبقى أبناؤه المخلصون. يبقى باين لنا رقم ج. لن يسمو الوطن إلا ب، أه ده يبقى ده مجرور بقى بالبيت بأبنائه المخلصين. يبقى أبناؤه عشان فاعل، أبنائه عشان اسم مجرور بالبيت. أنعم الله علي بنعمات كثيرة وأنزل علينا بركات وفيرة كلمة نعمات وبركات. هنا لو اسم شخص الراجل بركات واحدة اسمها نعمات كنا قلنا ملحق بجمع المؤنس السالم لكن هنا نعمات اللي هي جمع نعمة وبركات اللي هي جمع بركة ده جمع مؤنس سالم مش ملحق أنعم الله علينا بنعمات وأنزل علينا بركات لكن لو قلت اللعب بركات الدكتورة نعمات ده ملحق كرمن المعلم تكريما، كلمن الم... كرمن المعلم تكريمه، لما يجي مصدر ولا بعديه لا صفه ولا مضاف ليه بدا مؤكد للفعل، لما يجي لي اسم مره زي كده تكريمه او مثنى او جمع لا ده مبين للعدد، تكريمه واحده تكبيره انطلاقه يبقى مؤكد للفعل ومبين للعدد، لكن لو وصفناها تكريما عظيما، تكريما الواثق، تكريما للمجتهد كنا قلنا مبين للنوع. ضربت الحصان صوتا فاسرع بعض الاسراع احنا عندنا هنا في نائبين عن المفعول المطلق صوتا كان المفروض ضربت الحصان ضربا شلت انا ضرب وحطيت الاله يبقى ده اله المصدر يبقى رقم ج ل ده. اسرع بعض الاسراع شوف الاسراع جت مضاف اليه يبقى بعض بنسميها مضاف يبقى ده مضاف للمصدر يبقى انا عندي هنا اله المصدر ومضاف للمصدر ما اجمل العطاء اجمل بالعطاء هنا الاثنين متعجب منه بعد ما افعل بنعرب مفعول به وبعد افعل به بنعرب فاعل مرفوع محلا مجرور لفظا بحرف الجر الزائد والاثنين باين انهم تعجب احذر ممكن ما احنا بتيجي السفاميه واحيانا نافيه لا منافق محبوب كلمه منافق هو هنا اسم لا نافيه للجنس ومفرد والمفرد عارفينه بيبقى مبني لكن المضاف والشبيه بالمضاف منصوب يبقى ده اسم لا نافيه للجنس مبني في محل نصب كادت تزيب فؤادي نار نار لوعته لو لم اكن من مسيل الدمع في لججي خبر اكن لو لم اكن من اللي ايكن آيه أكون هكون ايه في لججي من اللي اكون مش هيوصد انا ما اكون في مسيل الدم انا هكون في لجج من مسيل الدمع يبقى الخبر هنا في لججي ودائما اتفقنا مع اسم كان وخبر اسال نفسك سؤالين من اللي كان كان ايه احيانا الخبر كان ده تلاقيه متأخر كتير زي في الآية كنا بنقول كل ان كان آباءكم وابناؤكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتم وتجاره تخشون سادة وما سيكون ترضون احب اليكم، مين اللي كان آباءكم كانوا إيه؟ احب يبقى احب ده الخبر، مين اللي هيكون انا؟ اكون إيه في من مسيل الدم؟ يبقى في لجج هي الخبر شبه جمله. نكرم الطلاب وخصوصا المجدين، كلمه خصوصا اقدر احط قبلها الفعل اخص، اخص خصوصا يبقى مفعول مطلق. اخص المجدين اخص انا المجدين يبقى مفعول به يبقى مفعول مطلق. ومفعول آه به. تعالوا نشوف بقى اسئله آه التعبير. <تصفيق> بنروي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم ده جمله اعتراضيه، يبقى احنا نحطها بين علامات آه اعتراض اللي هم شرطتين. يبقى مبدئيا رقم ده اللي صح من غير ده اللي صح من غير ما نكمل. وبعد القول طبعا بنحط آه قبل القول بنحط نقطتين فويتين نقطتين في بعض والنص نفسه بنحطه بين علامات تنصيص اللي هم قوسين هلالين صغيرين يبقى إذن رقم ده اللي هي اللي تبقى صح يالا جمالي هذا البوسان باين طبعا أن ده هنا آه نداء تعجبي ونداء تعجبي والتعجب أكيد طبعا هنحط بعديه علامة آه ترقيب <تصفيق> بعد, كده بعد كده بيسالنا في واس لما اسلوب الندبه واسلوب الاستغاثه والتعجب وكل ما يعبر عن انفعال نفسي زي مثلا التحبيز تمني ترجي كل ده بنحط علامه التعجب يبقى كده كده مبدئيا رقم ب خطا يبقى رقم واحد لاجي لدا طب واس لا دي هي مش ت مربوطه يبقى احنا كده برضو هنطلع منهم رقم أ عشان دي مكتوبة هنطلع منهم رقم أ عشان مكتوبة بالتي المربوطة يبقى كده في ظلنا رقم ج ود طب ورقم ج ود رقم د وإسلام اسلام دي همزة القطر وهو شال الهمز يبقى إذا هتكون الرقم أو الاختيار الصح رقم جيم علامة الترقيم اللي هي علامة تعجب ونشوف بقى اتيه اللي, مربوطة اللي هي مربوطة واللي لا ده دي ه والهمزة ده همزة قطر يبقى رقم جيم يبقى كل ما يعبر عن شعور نفسي بيبقى همزته بعلامة الترقيم اللي هي علامة تعجب 74، بوليس تأملنا الفكر واللغة وجدنا أن كل أن كل واحد منهما يؤثر في الآخر ويتأثر به، فاللغة في نشأتها تخضع إلى مدى بعيد للنشاط الذهني والميول والاتجاهات النفسية، أه وما لغة الأطفال إلا حركات وإشارات تبعث عليها غرائز واستعدادات، فيدفع الطفل يده للأمام الأمام مشير إلى التقدم أو الخلف مشير للتراجع وكل تلك الحركات تعبر عن انفعالاته وأخيلته ولا تلبس هذه الحركات ان تتحول الى اشارات والاشارات الى اصوات والاصوات الى الفاظ يعني عاوز اقول ان اللغه دائما بتتطور وهكذا نشات اللغه في تدرجها الطبيعي وتقوم على اساس سايكولوجي التلخيص المناسب هنا للفقرة هو لنا ان اللغة بتتطور يعني وفي تأثير بين الفكر واللغة اللي انا بعبر به عن فكري وفي فكري هو اللي بعبر به في اللغة تؤثر اللغة في الفكر واذا تأملنا حركات الاطفال فاننا نلاحظ انها تعبر عن انفعالاته وتلمز كده العيل ملوش فكر بتأثر على ايه انفعالاته يعني فينا كلام برضو تناقض شوية هذه الحركات تتحول الى اشارات واشارات يبقى الفكر وتأثر على انفعالاته الأدبية، تؤثر بقى على أفكاره أو على حركاته. بيقول التأثر بين الفكر واللغة متبادل، كلاهما بيؤثر في التاني فلو تتبعنا حركة الأطفال المحكوم بأفكارهم واتجاهاتهم يتضح لنا أن الحركة بتتحول لإشارة ثم لصوت للفظة، ثم جملة فتنشأ اللغة على أساس نفسي تدرج ملحوظ. فاللغة أص الفكر أثر على اللغة، واللغة نفسها بقت وسيلة للتعبير عن الفكر، يعني رقم ب هي اللي ماشيه مع الفقره هناك. اللغه في نشاطها تخضع لمدى بعيد للنشاط الذهني والميول والاتجاهات النفسيه والدليل عليها حركه الاطفال، برضو كلام ناقص شويه عن الفقره فوق. ما لغه الاطفال الا حركات واشارات ده جزء بس من الفقره. بيقول تتشرف مدرسه اداره المدرسه بدعوه ولي امر فلان لحضور كذا يبقى ده بطاقه دعوه بندعو فيها واحد لحضور حفل معين. طب بعد كده السيد وزير الاسكان تحيه طيبه وبعد ارجو من سيدكم توفير مسكن مناسب لي ولعائلتي حيث اني اقيم في هذا العنوان انا وزوجتي واولادي ضيفا على والدتي لقصري ذات اليد. التعبير ده يعتبر برضو راجل بيطلب من مؤسسه رسميه ان هم يعطوا له مش رساله رسميه لا ده طلب رسمي. إذا كان من حقك أن تدخن فمن حقي أن أستنشق هواء نقيا ده يعتبر لافتة إرشادية نحطها مثلا في المواقف العام في العامة في مواصلات عامة إلى آخره. بول ليست الرياضه لنيل الكؤوس لكن لتهذيب النفوس ده يعتبر برقيه لا مش ان بعت لحد يعتبر اعلان برضه لا بطاقه ده لافته ارشاديه بتحث الناس على ممارسه الرياضه. اثناء تصفحك لمواقع التواصل الاجتماعي تصادف كثيرا من الاشخاص يقعون في اخطاء املائي ونحوها اليك عده امثله فيها مثال واحد, واحد فقط بالاخطاء يعني كل ده فيه خطا ما عدا واحده. اللهم صلي ده لو انا بكلم واحدة اقول صلي لكن واحد اقول له اللهم بكلام ربنا الله اللهم صلي في الأمر مبني على حذف حرف العلم إن شاء الله هي مش اسمها كده إن شاء إن شاء الله إن شاء إن لوحديها وشاءه وده خطأ بنوع نوع في كتير جدا إيه كطالة والامتحان كمان ده همزتها همزة وصل مش قاطع الاختبار كان سهلا دي جملة صح وإن شاء الله شكلاً ومضمونة على تكون صح بإذن الله. الاختبار هنزيد وصل وكان سهلا سهلا خبر كان منصوبا. ومعلم اللغة العربية ده ده اسم يعني وجمع جمع جمع مش جماعة فما نحطش الف، الألف هنا خطأ. وأصحاب كمان برضو فيها خطأ ده همزة قطع، ورسالة فيها خطأ ده ت مربوطة. النصيحة أو المقولة التي تناسب الصورة التالية، ربما يكون الصورة مش باينة شوية في الـ في الكتاب لانه طبعا اثنين لون بس لكن هنا باربع لون هي فشوف كده الصوره نكبرها شويه عباره عن واحد ماشي ومكان اثار رجله كل مكان طالع فيه ورده يعني عاوز يقول لك ايه هنا من الفقره كن ذا اثر طيب ما تكونش ساعه ما تمشي الناس تلعن فيك لا ليك اثر في الناس وليك آه تأثير على أخلاقهم على علمهم إلى آخره، لا تمشي حافيا مش ده الفكرة. كن ذا أثر، اه كن ذا أثر جميل مكان ما تمشي طول وردة مكان ما تمشي طول علم طول خلق سيء جيد ذكرى جميلة إلى آخره. طريق الألف ميل يبدأ بخطوة واستعن بالله ولا تعجز كل ده ملوش علاقة بيه. كده خلصنا النموذج آه الثالث نلقاكم غدا بإذن الله مع النموذج الرابع. لا تنسى الاشتراك في القناة ودعوة زملائك إليها، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته